كفاحك وجهدك ما هو بيال نقصان شهادة ما عاد تقدر ما هي بعادية على المأدية طرى الساعة تقفى خبج جنحان يا ساره يا بنت محمد نار الفخر حيا الآن